Zdravím. Dneska bych vám chtěl ukázat, jak dělám jeden takový speciální výrobek. Chtěl jsem říct původně masní výrobek, ale i když je to z masa, tak úplně ne tak klasického, vepřového nebo jakýkoliv jiného. Dneska bych vám rád ukázal, jak já osobně, já osobně zdůraznuju, vyrábím kaprnice. Jak už ten název sám říká kaplnice, to znamená, že to bude to z kapra. Je to de facto, de facto skoro stejný, jako se děla a akorát prostě místo vepřovího masa budu používat kapří filety. Pojďte se mrknout, tady mám připravený. Filety, jak se dělají, to vám hodím do zádu, do zádu odkaz, kde už jsem vám to ukazoval. Takže prostě je to zbavený, všech velkých kostí, jsou tam jenom ty malinkatý kůstky, které samozřejmě potom v tom mase zůstanou, ale protože to budeme mlít, tak ty kostičky budou semletý, že ani nebudete vidět, že tam, že tam jsou. Takže kromě, kromě uh, ryby budeme potřebovat játra, vlastně játrnice, žemly, uh, sůl, že jo, česnek, majoránku, nový koření letý pepř, uh, zázvor mletý, takže prostě takové ty klasické koření to se používají používají na výrobu jatrnic. Samozřejmě k tomu střeva a špejle. Špejlování, budete mít zase odkaz na výrobu jaternic, jak ji dělám, takže tam to špejlování uvidíte, jak se dělá, pokud by samozřejmě někdo neuměl. Takže začnu tím, že tu rybičku si zlehka ovařím. Bude to opravdu jenom zlehonka, protože ta ryba nepotřebuje nějakou prostě dlouhou teplnou úpravu. Tady jsem si dal vařit vodu, dal jsem si ji tam vařit jenom trošičku, trošičku, protože ten vývar ještě budu potom potřebovat. A důležitá informace, nechávejte, nechávejte ty filety z kůží. Jo, ta i ta kapří kůže dokáže pojit. Jo, není to jenom jakoby u vepřovího, ale i ta ta uh, rybí, rybí kůže dokáže pojít, takže proto tam mám tý vody schválně málo, aby až budu potřebovat ji tam přilejt, tak abych tam měl i ten, ten vlastně vývar z té kůže, aby mi to dobře drželo všechno pohromadě. Takže pomaliku mi to začíná vařit, tak já to tam naskládám, budu to tam dávat opravdu opravdu do, do málo vody, no tak to tam prostě naflákám, rozložím to tam, aby se mi tam co co nejvíc vešlo a měl jsem úsporu vody, nemůžu tam té vody dávat strašně moc. Tak, takhle to tam naskládáme. Je to pár kapříků, které už byly v mrazáku. Tak, poslední dva kousky. Můžu s jim potom samozřejmě i trošku míchnout. Tak. Takže to jenom takhle můžeme trošičku zasolit, ale není důležitý, budeme, budeme solit stejně potom ještě zvlášť. Takže teď to nechám přejít varem a pak vám ukážu dál. Tak herbička nám přešla varem a nevím, jestli se nám to nezamlžilo, snad ne. Takže teď ji budu vyndávat. Tak ji pěkně vydám, pokud možno v celku, ale ono to stejně nepůjde, protože je to ryba, že jo. Ale jde o to, abychom jim ho nechat mystidnout. Tak, tak já se tady naskládám, nechám mystidnout a potom se to všechno semele. Semelou se k tomu samozřejmě i játra, česnek a pak se to všechno zamíchá dohromady. Nebojte, budete u toho. Kameliška špejluje, kdo jiný, že jo? <laughs> Šikunka to tohle. Tak, pěkně prokládat česnekem. Tak, teď se semel rybička. Aby tam ty kosti nikomu nevadily. U kameliška už se tady pustila do ujídání kapříka. No. Je to zdravý, věď? A je dobrá. Je sice važená, ale i tak. Máme všechno připravené. Žena semlela. mlila játra, kapříka, tady jsem vymačkal kousek žemle a přijdeme k samotním, nebo přejdeme k samotnímu míchání. Já jsem si tady udělal takový důlep toho masa, toho kapra, kam to koření na všechno. Takže majoránka. Tady už mi dokázal pětlíček, jsem si ještě připravil jeden. Takže samozřejmě tý tam může být dost. Tady se vůbec nemusí šetřit na majoránce. No. Tak, samozřejmě pepř. všichni podle libosti, jak domá ale rád Trošičku mletýho zázvoru. Novýho koření. Nemoc. Tak, A samozřejmě sůl, to je jasná věc. To se, to se pak ještě bude ochutnávat a dosolovat. E Udělal jsem si ten důlek z toho důvodu, abych teď mohl e to koření všechno vlastně spažit tady e, tím vývarem, co mi zběl. A protože e tam učky byla nějaká kostička, tak samozřejmě ten vývar budu sedit přes, sít přes sítko. Špatně no, si mi to nabírám o toho málo v tom vrnečku, protože e tý vody tam fakt je jako málo jo, to toho vývaru. Ale i tak to prostě zkusím nějak spařit. Kdyby měl dízurkou, tak to vyleuronou, tak to. Tak, nevím, jestli to bude dost nebo málo, to se uvidí za chvíli. Teď začnu míchat. Takže klasika na to nic není, že jo. Rozmíchat to všechno dohromady Propojit. Jinak samozřejmě jsou mezi námi chci říct bohužel teda i lidi, kteří maso zrovna nemusí nebo ho z různých důvodů nejí. Ale rybují, což mě osobně je s podivem. Je prasátko nebo kravičku nezbaštěj, ale rybu jo. Tak i tohle může být prostě návod takový pro ně. Nevím, jak se těm lidem přesně říká. Ale jsou prostě mezi námi tací, takže tady si můžou uh, vyrobit ternice de facto bez vešového. Tak, takže takhle to zamíchám, to nemá cenu natáčet, uh, uděláme jenom uděláme. Uh, solidy budeme, solidy budeme, uh, tak akorát, protože ryb musíme jsme vaři, uh, solili trošičku už v tom, už tom, při tom vaření, takže uh, dosolíme, nepatrně, nepatrně, nepatrně přesolíme, ale opravdu nepatrně přesolíme. Ne jako když jsme dělali uh, jatrnice z vepřového, že jo, tam jako, tam se přesolovalo hodně, protože se ta sunu do toho masa, když to tady trošičku té ryby, měli jsme toho málo, tak ta už byla osolená. Jo? Takže já to zamíchám a pak půjdu narážet. Tak, jdeme narážet. Narážení je klasické jako u normálních jaternic. Špejlování to samé. Střívko bylo nějaký krátký tohleto. Možná byly menší všechny. Uvidíme. Tím tím způsobem, to pěkně narazíme. Až to bude naražený, tak se to dá vařit. To samozřejmě vám se ukážeme. Kaprnice jsou naražený a nezbývá než nám je uvařit, takže jdeme na to. Budeme to dělat úplně stejně, jako se to dělá u těch u těch klasických jatrnic z lepřovýho masa. To znamená, nacpeme do vody, do horky samozřejmě, Nebudeme úplně, aby to vařilo, protože to by nám třeba popraskali. Tak, já to tam nadspu. A vlastně hotový budou, až začnou plavat. Jo? Takže to je otázka nějakých, já nevím, 20, 25, možná půl hodiny. Tak, máme tam všechny. Občas s tím troščíčku zahybu, vezmu měchačku o malinkost prohybu, prohejbu, aby to neleželo na dně, aby se prostě ty, uh, ty teploty všude promíchaly rozměrně. Na tohle to nemá cenu dávat teploměr, prostě bude se to vařit zvolna, jenom při těch, nějakým odhadem 80 do, do 90 stupňů aby vám to nepopraskalo. Říkám, uh, to, uh, to se měřit nemusí, prostě pozvolna, to je důležitý, aby tam nebyl velký plamen. Ubihlo 25 minut, Kaprnice nám krásně vyplavali, dokonce už tam tady vidím, jednu nebo dvě prasklí, takže sundáváme. A tak jako s klasickými jaternicemi, šupstím do studené vody. Takže pustíme vodu a hned budeme z ochlazovat. Šuptam s tím. Tak. A tímhle způsobem docelíme toho, že se nám to nějak nesmrskne a je ta praskla, a to se stává i v normálních atrnic. Tak já si vezmu položím kameru a půjdu to oběma rukama, abych to, to vládlo dobře. Kaprnice máme vychladlí Houněte na ně. To nádhera. Vezmeme jednu lišci na ochutnávku. Takhle ji to sem dáme. Možná trošičku otřeme hmoc té vody. Tak, jak líha. A jde na Zakroj. A ukač mi to také na nářezu. Super, jak krásně to vypadá. A ochutnej, no. Bezva, tak, střívkou můžeš klidně sundat, to je jedno, i když je vařený, ale je to jedno, je to na tobě. Tak. Dobrý, povedu když to říkáš, že ještě jsi to ani neměla pořádně v puse. Už podle čuchu, víc, určitě, co? Já jsem to spolupoval. Bezva, já si taky myslím, že to je dobrý. A je to třeba i dobrý pro ty lidi, kteří třeba nemají moc rádi uh, mastního. To je ten naprosto, naprosto dietní jídlo, naprosto prostě libové maso. kapro, prostě to si budeme vykládat, že jo. Já teda... No. Prostě bomba, no. Já si myslím, že takovéhle jídlo... E, nevím, jestli teda někdo už zkoušel dělat, neskoušel. Ale myslím si, že rybáři budou spokojení. Jinak samozřejmě nechá se ta, lenta, ta lenta výroba dělat e, z jakýchkoliv ryb, jo. Ať je to cejn, ať je to prostě já nevím... No prostě cokoliv jo, samozřejmě asi, asi z ty hry to dělat nebudete, to je nesmysl, ale jinak z každý bílý ryby, jo, prostě ještě čohokoliv no. Ale to je krásně, majoránka vidět, no prostě bez van, no, paráda. Tak. Já se teda přiznám, že já už jsem teď jednu, jednu měl, jo, ještě před Eličkou. A na můj vkus bych možná Zauvažoval nad tím, dát tam kousek něčeho mastného. Tohle je opravdu strašně moc, strašně moc libový, libový výrobek. Možná e, zkusit do toho zamíchat namletý škvarky nebo trošíčku, já nevím, nějakého laloku nebo prostě něčeho mastnějšího. Jo. Ale jinak, jinak jako fakt bomba. Jo. Měl jsem to a fakt nemůžu to vynachválit. Škoda, že to prostě nemůžete tak na dálku ochutnat. Dobrá, takže, já se s vámi rozloučím špejlování, to vám tam dám odkaz na jaternice, to se můžete podívat, jak se to dělá. Opět v hlavní akci tadyhle Eliška. Co se týká filetování, tak tam vám odkaz dám taky, takže se můžete podívat. Samozřejmě, pokud se vám video líbilo, budete taky dá like, Budu rád, samozřejmě v odběr a jinak, když někdo bude mít chuť vyzkoušet, tak budu rád, když mě potom do komentářů napíšete, jak se vám kaprnice podařily, jak vám chutnaly, Říká mi to trošičku změna, je to trošičku něco jiného. Tak jo, mějte se, ať se vám všem daří a budu se těšit na další video.